بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب الأرض ورب السماء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 فاضاءت به قلوب العارفين والاتقياء وترطبت باياته السنه الذاكرين والاولياء ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على الباساء والضراء ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء أجر الأمور بحكمته وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عناء واشهد ان سيدنا محمدا خاتم الرسل والانبياء وامام المجاهدين والاتقياء المعصوم صلى الله عليه وسلم فما اخطا قط وما اساء دعا اصحابه الى الهدى فلبوا النداء هو القدوه النيره في الصبر على البلاء والعمل لدار البقاء صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء وصلى هو في المسجد الأقصى بالرسل والأنبياء سبح الحصى في كفه بخير الأسماء وحين ظمأ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء صلاة وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله أيها الإخوة الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وأنتم بخير تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني ومن مبتهليها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد ومتحدثا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف إخوة الإيمان وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِلَّهِ مَا فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ما في السماء ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُوا ۖ وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعَثُنُ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ زَعَمَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يوم We ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا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 Allah... والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا لفضيلة <تصفيق> الدكتور ف ارضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Mmm. ينظر الإنسان مِمَّ خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن استنصر به نصر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان دعا الإسلام إلى العلم والأخذ به والاهتداء إليه وشد الرحال في طلبه، وحث المسلمين على اتباع سبله والركون إلى حجراته. وفي ذلك يقول سيدنا سفيان بن عيينة: أول العلم حسن الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر فإذا استمع العبد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة جعل الله في قلبه نورا إخوة الإيمان ونتابع معًا فكرات هذه الأمسية الدينية ونستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وورثته أجمعين أما بعد فمما استمعنا إليه وطربت أسماعنا وخشعت قلوبنا به ومعه وإليه ما تلاه قارئنا الكريم الذي افتتح تلاوته بقوله سبحانه من سورة التغاب ونقف قليلاً مع قول المولى تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لنذهب على جناح السرعة إلى وصف الإيمان لنضرب مثلا عمليا من حياتنا التي نعيشها من خلال قول المولى تبارك وتعالى بعد ايات من هذه الايه وفي عين المثل علينا من سوره التغاب لنجد قول الحق تبارك وتعالى الله لا اله الا هو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 خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم سميت بسوره التغاب ولا ندري ما التغاب والتغاب بايجاز شديد هو فوات الحظ والغبن ان تبخس صاحبك في المعامله او تبخس صاحبك في الاخلاق ويوم التَّغَابُنُ هو يوم القيامة لظهور الغبن أي خفاء ما رضيه الله لعباده الصالحين وابتعاد ذلك عن المشركين الطالحين إذ يظهر يوم القيامة للمؤمنين أنهم ما بخسوا وما بخسوا حق أنفسهم في مقعدهم من الجنة بل باعوا واشتروا بيعا وشراء رابحا عند الله إذ يوم القيامة تكون المبايعة الحقيقية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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ربح البيع وذلك هو الفوز العظيم ربح بيعهم ولذلك ذيلت الايه وذلك هو الفوز العظيم فما غبنوا ولا غبنوا وقال تعالى في حق من وفوا لانفسهم وما حقروها يوم القيامه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 اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لانفسكم أحب أزواجكم أحب أولادكم شريطة ألا تبيعوا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه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 فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان إن الدعاء شأنه في الإسلام عظيم ومكانته فيه سامية ومنزلته منه عاليه في الدعاء يجد الداعي لروحه غذاء ولنفسه دواء يدعم كيانها ويقوي بنيانها ويجعلها تتغلب على كل ما يؤثر عليها فلا يتسرب اليها ياس ولا يمتلكها ضعف ان الدعاء استعانه من عاجز ضعيف بقوي قادر استغاثة بملهوف برب رؤوف إلهي أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد فقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد إخوة الإيمان هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضرعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. وجهت نحوك يا إلهي وجهتي أنت الكريم المنعم المتفضل لا خير إلا be a home. الحب <تصفيق> تحتلال الذي أرتضيه عصي. واقرا كتابك بكره واصيلا سبحان من خلق الجمال مباركا فبدا مثيرا ناعما معسولا ان ارتحلتم وسبيلا ليت المدامع أن تفسر حالتي كي أستغل كثير شوق